Пусть не можна ленджер. Ты колап саме хит, без самого. А багажник у нас. А. Багажник. Що багажник? Ну то правильно, то ж я вас знімаю. Че можна выпустить? Hehehe <laughs> <свя> <свя> Живи! Живи! <свя> А <гум> А ну тримайтесь. Тебе? Я, у мене голова тоже боліла, бо я всю пропустив. Я не знаю, що Molotzi, pani kamerzystka, zapraszamy. Uważaj na głowę.